За словами сестри Євгена Сліпченка, Ірини та його вдови Юлії, він завжди був самостійним, завзятим, активним, щирим та відкритим. Любив риболовлю, куди їздили всі разом. По «Це час, всі сезони ми їздили з ночівкою, і, і так виїжджали, де ми тільки не їздили. Дуже багато спогадів, зв'язаних з природою, з поїздками. Він був завзятим рибаком. Все. В цьому році планували купити палатку, похитний, там, кресла, столи, щоб можна було на три-чотири дні виїжджати. Дуже багато снастей у нього, ну все тепер залишається в пам'яті. Я – ні, я вроді така мені вдома, або просто десь посидіть, там, з друзями зустрітися. Ні, ти будеш рибачити, я тебе навчу, це не складно. Ну, в перші рази, звісно, це було складно, тому що він дуже скрильчий людина, Ну, привикли. Юлія згадує знайомство з Євгеном. Вона працювала у магазині, він був покупцем. На той час жінка перебувала у стосунках із іншим. Вже, як я розірвала відносини, він знав, що я одна, а йому так хотілося зі мною знайомитися, ну, якісь там підтримувати відносини. Найшов мій номер десь через якихось людей, і ми почали з ним общатися потроху. Ну сразу я так не хотіла, зразу другі відносини. Ну потрошку ми почали общатися. То дзвінки, то смски, потім давай каву вип'ємо. Ну як завжди, за півтора місяці пара почала жити разом. У перший рік спільного життя Євген запропонував одружитись. На перший день народження я просипаюсь, він такий там тиха типу, став. Ну, я вже пішла, вправилась, заходів така, він зайчик, я тебе люблю, там то сьогодні мене там, поцілував, е достав е колечко і каже, е який би я палець вибрав. Я даю руку, закрила очі, кажу, ну я не знаю, який ти хочеш палець вибрати. Потім відкриваю очі і бачу, що це безім'яний палець, це... каже, так це пропозиція. Ну, мабуть, так. Тобто ну, офіційного прям, такого не було. Предложення. Ну, він, він не любив цього всього, цих, цих тонкостей. Одружилися ж за кілька років, коли розпочалась війна. Євгена Сліпченка відпустили на добу з війська, і 6 квітня вони з Юлією побрались. У шлюбі вони пробули 11 днів. Відними чоловік та дружина. Юлія та Ірина розповідають, коли Євген дізнався, що розпочалась війна, був у Волновасі на Донеччині, де працював помішником машиніста на залізниці. Взяти його до Збройних сил України не могли, адже він мав білий білет, каже сестра. Тож, повернувшись, пішов до територіальної оборони. Вони бачили з власними очами, як починалося вторження Росії в Україну. Вони бачили ці взриви, ці вибухи. Ранє утро, ну таке, як день стояв, каже, ну так освіщало. Поначалу він давав вірність, не переживаю, все добре, ми швидко одіб'ємо, все буде добре. Нас оскільки, а що вони, вони на чужій землі, вони нічого не знають. Страшно було, звісно, просила, щоб не йшов. Кожен раз при можливості я його залишала вдома. Ірина Сліпченко розповідає, усіх побратимів Євген вважав рідними. Він їх вважав братами. От у нього перед цим помер Марік його, як він казав, брат. Він вижив, з ним був ще один мужчина, якого він чути не батьком вважав. Євген Сліпченко загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання. Його життя обірвав уламок ворожого снаряду, що поцілив у скроню, розповіли рідні військового. Вони прийшов на нашу землю, ми будемо, як казав, до посліднього пота будемо, із вдоха і будемо.